O dvou kolech máme už jen čtyři soutěžící. Připravili jsme pro ně úkol, ve kterém musí dokázat, že jsou opravdovými lídry. Kdo to dá a kdo to nezvládne, uvidíte na seznam zprávy a v televizi seznam již 2. května. Více na www.hledaa.se.